Decizie-o în scandalul fostului spion rus oferit, Londra propune acordarea de noi B pentru Sergei Skripal sublinierea lui. Marea Britanie are în vedere să ofere fostului spion rus Sergei Skripal sublinierei fiicei sale Iuliana Oidentit și sublinierei Ioviac Nou în Statele Unite, într-o încercare de a-i proteja de alte tentative de crim, relatează Jerpres, citând Dessundai Times. Conform acestui ziar, citat de Reuters, Oficialii de la Agenția de Informații Mișase au avut discuții cu omologilor din CIA privind mutarea celor doi, care au fost otrvici luna trecută în ora sub linierul englez Salisbury. Li se vor oferi noi dentisti, a declarat o sursă neidentificat, citat de publicația britanică. S-a scris ce, potrivit surselor sale, Marea Britanie ar dori să le asigure celor doi siguranca, mutând dintr-una dintre a subliniere anumitele cerci încioși, ce au convenit un parteneriat de partajare de informații, din care mai fac parte Statele Unite, Canada, Australia sublinierei, Noua Zeelandă. Locul evident pentru a-i muta este America pentru ce este mai puțin probabil ca acest subliniere pia să fie uci i acolo subliniere este mai u subliniere or să fie protejat și acolo sub o nouă identitate, a explicat-o sursă din cadrul serviciilor de securitate familiar cu negocierile, citat de ziar. Este preferabil ca acest rătia să fie mutat într-una dintre cerile menționate, deoarece cazul lor va avea importante implicații de securitate, a adugat sursa. Foreign Office, Ministerul de Externe britanic, nu a comentat deocamdată aceste informații. Relațiile dintre Rusia sublinierei Marea Britanie au coborât la cel mai secezut nivel din ultimele decenii după ce fostul spion rus sublinierei fiica lui au fost jezici fără subliniere pe o bancă din Salisbury pe 4 martie. Iulia Cecean rus, ajunsese în Marea Britanie cu numai o zi înainte de a sublinierei i vizita tatle, care locuia în Marea Britanie de subliniere apte ani. Ambii sufer de efectele unei otrviri cu un agent neurotoxic, dar se recuperează la spital. Marea Britanie a învinuit Rusia de o a celor doi, pe care a numit-o tentativ de crim, sublinierea i-a cerut Moscovei să explice ce s-a întâmplat, dar Rusia neagă orice implicarea sublinierea i-a sugerat chiar ce Marea Britanie însă sublinierea i-a comis atacul pentru a provoca o isterie antirus. Acest caz a determinat cea mai mare expulzare occidentală de diploma ceru subliniere de la războiul rece, în condițiile în care aliații din din Europa, precum Subliniere Statele Unite au susținut punctul de vedere al Londrei ce Moscova fie este responsabil, fie a pierdut controlul substanței folosite pentru otrvirea lui Skripal. Moscova a răspuns în oglind expulzând diplomaci occidentali, întrebând cum de subliniere pie Marea Britanie că Rusia este responsabilă sublinierei oferind interpretri opuse, inclusiv cea a unui complot al serviciilor secrete britanice.